Kosmologi er et mærkeligt fag Det slås med fysik på et andet lag Det største blik på den mindste prik Det er kosmologens dag Hans blik er fjern, men ganske varm Han har frit med en ligning tatoveret på sin arm Og så du aldrig Det fætter vi løn, når vi flider Og hvis du er dygtig, kan du rejse i tid Hvis tilbage du går med Nu giver mening, så vi bruger inflation Vi vil lære mere om alt, hvad vi ser Fra superclusters til den mindste proton Great Scott og Einstein, universums passion Kom, ride på viljen skabt af gravitation Vi forstår ikke så meget, derfor er det kanon At bruge en kosmolusapproximation Vi bruger en kosmolusapproximation See me